Центр міста, крамниці, будинки, парки. Серед усіх локацій виділяється озброєна кішка на фоні патріотичної символіки. Художники Альона та Дмитро кажуть, працювали над моралом тиждень. «Хочеться ще більше додати наснаги людям, які тут ж проживають, і підкреслити те, що у нас є дуже багато цінного і нам насправді є що захищати». До початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну художники познайомилися на курсах таврійського розпису і запланували відродити стиль в місті корабелів, але війна порушила плани. Ну, так і була вже стіна, да, уже ну, вже не підготували ескіз, уже нушов, уже нашому на, на, на, на таврійку вже все вот-вот-вот. І, і тут я що це не відбувається. Художниця Альона малює морали вже два роки. Розповідає, ідея проєкту «Киця-Захисниця» запропонована замовниками. Стосовно цієї киці, це не наш був вибір. Це був вибір замовників, але ми її трошки досконалили. Дмитро розповідає кореспондентам Суспільного про кількість витраченої фарби на проєкт, а також говорить про задум моралу. Є краски ну, на резиновій основі, там, ну, десь літерів п'ять, мабуть. Тобто ну, в такому розчеті 5-6 літрів ушло. Многія, ну, коли я йдуть, то бачать цього ну, котика, то не як воєнного з автоматом, а як ну, просто веселого, чиночистого ну, защитника, ну котну ну котере Один із ініціаторів створення муралу, підприємець Віктор Шевнер, говорить що все почалося з ініціативи його колеги Андрія Артамонова, який запропонував прикрасити будівлю. Далі до розробки долучилися художники та небайдужі миколаївці. Андрій Артамонов зробив таке, давайте щонебудь зробимо, щоб гарна була стіна, бо вона була сильно паршива. Ну і це війна коректив принесла все, і ми зробили. Я знайшов художника. Оце ідея така пішла, вона не і серйозна, і не з юмором. Миколаєвич Юрій говорить, що подібні окраси міста важливі. Ну, як би історія, це йде ще з 2014 року, з'явились ці котики у морських піхотинців. Наскільки я знаю, весь міст ну, приходив дивитися, як йшла ця робота. Ну, я очень доволен результатом. Это как бы позитивно хоть что-то ну, поддерживает нас в это время. Очень красиво. Я бы хотел, чтобы на, ну, как можно больше на зданиях появлялись какие-то позитивные моменты. Погоджитесь с такой думкой и да. Виктор. Зам замечательное произведение как раз вот в нужном стиле для Николаева, для поддержки наших ребят на фронті, ну і Николаїв Кадес Херсон завжди сподівається. Художники збираються і далі творити. Зокрема, в планах реалізація проєкту-подарунку місту Карабелів. Збирають гроші, шукають спонсорів. Яке зображення і його створюватимуть, поки не розповідають. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.